людей сідають батарейки, просто-напросто, вони не розуміють, просто, що робиться, якщо чесно. От ті, принаймні, з ким я спілкуюся, там, чоловік 50-60, які постійно на війні, хтось більше, хтось менше. Вони кажуть, що нас сідають батарейки, ми просто не розуміємо. Понятно, що антитерористична операція не може тривати рік. Понятно, що війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна має мобілізувати людей на антитерористичну операцію? Две в Борисполі терористи захоплять літак, і от з нас виберуть, скажуть, ти, ти, йти, і ти від терористів забирайте, то не є терористи, то є давним-давно давним-давно війна. І те, що там робиться, знаєш, ті, куди стріляють, ті, куди стріляють гинуть мирні люди, ніхто нічого не рубається. Тобто, наша політика, видно, що має якісь свої види на то все діло. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло, я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісню я це все зробив. Я рахую, що ні один з усіх президентів України і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму моль, як будь-яку іншу людину в Україні, що можна витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті, і кожен новий, який приходить, доривається до тієї кормушки, йому падає, забрало на очі і він перестає соображати і думає, ну, ті-то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так, так грибуде, грибуде, потім, розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну, та запиши своє ім'я в історію, щоб твоїх внуків казали, Боже, який в тебе був дідо, прадід, знаєш. Гетьман, йо-ма-йо, знаєш? Хоч зроби хоч щось. Ніхто, фіга. руїна. Українці завжди вміють вибрати когось такого, що, знаєш, спочатку з вазеліном, а потім вже і без вазеліна, знаєш? Не, не треба навіть в аптеку бігати. Ми вибираємо такого, щоб пожежче, знаєш? Садомазохізм такий в генах. І ще тим більше, я думаю, що не особливо працює та тема. Думаю, що, звісно, та гречана э, схема трошки працює, десь там на, на селі, а так, думаю, що там Така фальсифікація йде, що там все спеціально так зроблено, щоб ми навіть не, не мали вибору. Що зараз не збирається Майдан вже рік. По-моєму, приводі є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, і, кожен день Небесна Сотня гине. От, і тому поки. Дивіться, ми не маємо шансів фактично. Треба контролювати, наприклад, тих людей, які ми вибрали. Ну і як я маю до того депутата? Два рази піду, от я в Тернополі там робив раз такий, пробував добитися до депутата, просто сусідні двері від мене, де я жив, в готелі, були прийоми на якогось там депутата, не пам'ятаю, якийсь там, Петро, не буду казати погане слово, Петро Срака відносно там. Я дивився з першої до третьої прийомні години в нього, понеділок посереду, понеділок, гад в двері, глухо. Через годину знову сраки нема, через ще годину сраки нема. Ну, по щасливій випадковості я вівторок теж там був. З першої до третєї нема сраки, розумієш, не приїхала срака. Питаюся того аналітика, кажу, от була в мене життєтка ситуація, два дні гепа у двері неможливо. Ну, треба, каже, Верховну Раду йти. Я кажу, увій собі, я сам технік там, знаєш, з Градиська, знаєш? Я приїжджаю в Верховну Раду і кажу, ви знаєте, хочу знайти Петра Сраку, знаєш, і задати йому пару питань. От, Реакція охоронців Верховної Ради. Повернули, дали копняка, знаєш, Тільки вже під мою сраку, а не під ту сраку, яку я шукаю, і ти летиш назад в градиск, нісово нахлібавши. Але тратиш свій час, свої бабки, бо треба приїхати в Київ, треба, знаєш. Тобто в шансів в нас нема. Я приходжу тільки у такі молоді пацани, як вчора от робили ті розслідування, знаєш, що вони просто можуть обнародувати то і може сколихнути. Якісь там... Є ж ідейні люди, все-таки ідейних людей багато. Просто настільки глибокі коріння, що ті ідейні люди поки що безсилі. Так що тут такий дуже довгий процес. Думаю, Порученко теж дограється з тою війною. Те, то, що вони витворяють, то не можна. Західна Україна, заправка, місто Рівне, херрачать шансон по-русски, розумієш? Вони стоять з такими бантами жовто-синіми, що аж ноги заплутуються, не можуть ходити. Знаєш кажу люди ну та ви ще гірше чим чим путін то чим чим е, його е, пропагандистська машина ви ще гірше тому що ви отут і, і тут з зсередини так що то є просто відсутні згідності ну, мама з татом не дали в школі було по цимбалах, знаєш а вулиця своє зробила